Szerintem nem az a nehéz, hogy felismerjük a propagandát, hanem az, hogy, uh, hogy megtanuljunk uh, küzdeni az ellen, a szellemiség ellen, amit képvisel, hogy megmutassuk azt, hogy uh, mi az igazság a hamis állításokkal szemben.